Moi, olen Ilkka Sillanpää, sipolainen data-analyytikko ja datascientist ja osa-aikainen yrittäjäkin. Olen 44-vuotias fysiikan tohtori Helsingin yliopistosta. Väitökseni jälkeen työskentelin kuusi vuotta Yhdysvalloissa Saturnusplaneetan tutkimusprojektissa. Muutin vaimoni, kolmen tyttömme ja osassa syntyneen poikamme kanssa takaisin Suomeen, koska... Haluamme kasvattaa lapsemme Suomessa, suomalaisessa kulttuurissa ja suomalaisina. Suomessa tutkin Plutoa, Revontulia ja satellittidatoja ilmatieteen laitoksella avaruustutkijana. Perustin sitten oman yrityksen ja otin myös pysyvän paikan ison teletalon data Siinä roolissa olen kehittämässä datan pohjalta palveluprosesseja ja tehokkuutta. Poliittinen herääminen tapahtui varsinaisesti, kun vihreät, joihin olin melkein ehkä ajatellut jo liittyvänikin, pettivät kaikki ne lupaukset, joita heihin olin asettanut. Hallinnon avoimuuden, päätösperustaiset nimitykset, tietopohjaisen päätöksenteon ja lopulta myös ympäristön suojelun. Olin jo aiemmin hyvin pettynyt vanhoihin valtapuolueisiin ja vielä siis vihreisiin. Nämä ovat visiottomia ja haluttomia puuttumaan rakenteisiin, jotka ovat vinossa. Tai korjaamaan taloutta, tai luomaan innovatiivista ja avoimempaa hallintoa tai vähentämään byrokratiaakaan. Perussuomalaiset ovat uusi voima, joka on aivan eri tavalla sitoutunut järkipolitiikkaan. Tässä porukassa minä haluan edistää tiedolla johtamista ja valtiovallan ja byrokratian rönsyjen karsimista. Yksi erityinen asia, joka minullekin oli alustaasti tärkeä asia, oli maahanmuutto. Odotat tämä ei ole nyt sitä, mitä ehkä odotat. Pakolaisena, kun maahan tuleminen on Suomessa vielä nytkin, kunsta prosessia on muutettu, reilun vuoden kestävä, byrokratisen tehottomuuden muuden voimannäyte. Kaikkien muiden puolueiden asenne on suunnilleen se, että tätä prosessia ei tarvitse muuttaa tai korjatakaan. Tunnen henkilökohtaisesti useamman turvapaikkaprosessin läpikäynneen. On täysin epäinhimillistä pitää henkilöitä odottamassa ja epätietoisina aivan liian pitkään ja täysin turhaan. Ja kyllä se yhteiskunnalle maksaakin. Mutta muita. Puolueita ei edes kiinnosta, että tällä on inhimillinen ja taloudellinen hinta. Tai mikä se hinta on? Täällä Maahanmuuttoviraston omassa kokeilussa koko prosessi saatiin hoidettua yhdessä kuukaudessa. Mutta sitä ei otettu käyttöön ilmeisesti, koska ei virkamiehiltä haluta vaatia asiakasta palvelvaa koordinaatiota, mitä tämä vaatisi. Halo ei ole valoa tässä asiassa. Minua, joka olen työssäni prosessien datapohjaisena kehittäjänä, tällainen todella risoo pahasti. Ja ei todellakaan ole ainoa asia, jossa faktat eivät muita kiinnosta. Yritystuet on toinen, niitä on aidosti haitallisia ja se on tunnettu fakta. Ja vain persut, taas vain me persut, eivät lähteneet mukaan keskustan vetämään näytökseen, jossa niitä oltiin nimellisesti vähentämässä. No, eihän niitä vähennyksiä sitten löytynytkään kuin parikymmentä miljoonaa, mutta niitäkään ilmeisesti ole haluttu viedä maaliin. Vihaksi pistää. Ei tähän ole muuta keinoa kuin me perussuomalaiset. Näin data näyttää. Ja aattelepa itse. Olen huomannut, että täysin samat puoluetoimintatavat ovat voimassa myös kuntatasolla. Ja perussuomalaisilla... On aitoa muutoshalua siihenkin. Meitä perussuomalaisia siis todella tarvitaan. Jämähtäneisyydestä pitää päästä pois, mutta sen täytyy tapahtua tiedolla johtamisen ja aidon vaikuttavuuden ja taloudellisuuden avulla. Pyydänkin, että seuraat meidän perussuomalaisten valviestintää ja teet omat järkiperustaiset ratkaisut. Laitetaan demokratia jälleen kansan asialle. Laitapa tykkäys ja vaikka kaveri kutsu Facebookissa, jos kiinnostuit.